Takkfræðin er svo skemmtileg. Maður er að hugsa um hluti sem skipta máli og vinna með tungumáli sem fyrsta verkfæri en maður þarf að hugsa eftir tilteknum brautum og eftir tilteknum svona röglegun lím. Í lagardeldinni eru nefndur og, og kennarar og annars starfsfólk sem hafa óbáslag gaman að því sem þau eru að gera. Það sem greinir lagardeldina í HR frá öðrun lagardeldum er að hluta til það að ná meður pínlítið öðruvísu uppbyggt En aðalega þá leggjum við sérstaka áherslu á að kenna með verkefnum og að þjálfa alls konar leikni sem að fólk þarf að hafa og sem að fólk heldur eða hefur einu svona þjálfaðana, jafnir þó laugin breytist. Í lögfræðinni HÁR erum við með litla hópa og verkefnartengt nám. Það gerir mér kleyft sem kennar að kynna sneðmyndunum betur og það gerir mér líka kleyft að leggja fyrir það verkefni sem er raunhæf og nýtast í jatunulífunu með því að velja lögfræði þar má halda sig mörgum um opnun. Það var það sem hann vildi gera. Til dæmis og þessara önn sem ég er núna, þá er ég í hugverkarétti, skattarétti og sjóarétti. Þetta er allt gjörð ólíks við. Haði eftir allra finna eitthvað við sitt hæfi Þú þort að leggja eimislegt á þig en það er á sama tíma mjög skemmtalegt. Það líður valla frétta sem fréttatími öðrvísi enn og hægtra taka upp til Það oft skemmtalæstu tímarnir þegar að þar hægt að tengja námsefni við eitthvað inkur málefni líðandi stundar. Herna finnum ma rosa miki fyrir sérhæfinguna. Kennarnir stræfa mjög djúpa þekkinga á sínu sviði, þær geta útskýrt mikla svona eða viðtakarar svið heldr en kennslubakgrunn geta gert. Og ég bjóst til ekki við því að þær svo leiðis. Því ég finna fólk er að að segja lögfræðilega brandar, þá finnst mér ég hafi náð árangri. Vi með Vi notu, hann, við með dómssalinn skólanum. Við notuðum stuðan þar sem í þrýggja málvaka þá var raunhaft málfræðisverkefni gott að fá að kynnast því kortan má ætla fara í lögmænsku eða ekki þetta er auðvitað ekki allt sem ætla í lögmæsku ég var í tvo mánuði í starfssemi hjá héraðssaksóknar og það kom einhver sótti til af því að ég hef áhuga á þessu svona og refsirétti þetta var bara ótrúlega gott tækifæri að fá að starfa með svona faglega ríkju og reynslu miklu fólki á þessu sviði þeir sem hafa loma sett undir fyrir hæstarétti vinna hjá stjórnsýslunni vinna erlendis stöðfður stofna fyrirtæki við veitum nokkra núna sem bara vinna inni í litla sprota þannig að þetta er fjölbreytt og góður grunnur fyrir án sem mart það sem ég fyrst standa uppur við námi hjá er þessi þessi verkefna með aðnælgun líka þessi heitir litlir kennsluhópar mikil námt Lagaumkraut er stöðuðt að breytast. Ég hafði því áhuga á að sækja mér frekari menntun í Tæknirétti og fekk eingöngu í Börgli Háskóla í Bandarökjunum. Þeir eru á meðal þeirra framstu heiminum á sviði Tækniréttar. Ég get alveg hygglust sagt að grunnurinn sem ég fekk í Háskólanum í Reykjavík hafi nýst mér mjög vel úti. Við erum með hérna, lesrými og, og litlar stofur sem er að vinna hópaverkefni í. og anna það er alveg mjög stór kostur við HR. Við erum mjög samheldin og hittumst á í bæði vísindafarðum og öðrum viðburðum á vegum nenda félagsins. Mig finnst andinn ótrúlega góður og mér þyst mjög mekinn metnaðar og bak við allt sem er gert. Lagnámar er vissulega krefjandi. En um, eitt af því sem vili ekki mikla áhugslá á hérna hjá háskóla nem Reykjavík er að halda vel utan um okkar nemendur, styðja þá til þess að þeir geti tekist á þá hendur þessi sem, í sem að í laganámunu félast. sem mættu koma í lögfræði, það er sem hefur áhorr rökgræði kanskje til ne thrasi folk sem hefur líka áhuga á því að gera samfélaginu gott